Μάλλον όλοι θα αναρωτιέστε: μήπως βρίσκομαι σε πλοίο, δεν βρίσκομαι σε πλοίο, βρίσκομαι στη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα είναι η είσοδος για την έβεια. Ουσιαστικά έρχεσαι εδώ, πατά το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα για να χαρίσει όλη την έβεια. Για κάποιους, η έβεια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδο. Για κάποιου, η έβεια είναι ένα μέρο που μπορεί να έχει του καλύτερου θαλασσινού μεζέδε. Και για κάποιου άλλου η έβεια είναι το καλύτερο μέρος για να κολυμπήσεις. Για μένα, η έβεια είναι το μέρος που θα βρω τα καλύτερα προϊόντα να μαγειρέψω και τα καλύτερα προϊόντα για να γευτώ. Κινάω το ταξίδι μου ανηφορίζοντα προ το ξηροβούνι, το δεύτερο ψηλότερο βουνό τη Έβγα. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό όσο το όρο Δήρφη, είναι όμω μια περιοχή που γνωρίζουν πολύ καλά οι ορειβάτε, αλλά και όσοι συλλέγουν άγρια μανιτάρια. Εκεί με περιμένουν δύο φίλε μου. Λοιπόν, αυτή είναι η Σύση. Και εδώ κοντά είναι και η Φρίντα. Και το επόμενο ραντεβού, βέβαια, δεν είναι με τη Φρίντα και τη Σύση. Το επόμενο ραντεβού είναι με το φίλο μας, τον φίλο μα Δημήτρη. Γιατί σήμερα τι θα κάνουμε και σήμερα θα βγάλουμε τρούφες και αυτά τα σκυλιά ξέρουν καλύτερα από όλους μας να βρίσκουν τρούφες στο βουνό. Γεια σου, Άγγι. Κάντε, κύριε Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Καλά είστε. Δόξα Όλα καλά. Λοιπόν, αρχίσανε ήδη την, ε, τη δουλειά. Ε. Ναι. Ναι, έχουν αρχίσει να μυρίζουν. Βεβαίως υπάρχει μία παρατεταμένη ξηρασία. Ε, θεωρώ ότι θα βρούμε κάποιες, ε, κάποιες στρούφες, ε, έστω και μικρές. Φρυνταστήσει, πάμε. Ψάχνουμε. Φρυνταστήσει εδώ. Εδώ πάμε, πάμε, πάμε εδώ. Δημήτρη μου, πώς πάει το κόλπο εδώ πέρα. Ακολουθούμε τα σκυλιά Ακολουθούμε τα σκυλάκια και έχουμε το, την προσοχή μας στο πού θα μυρίσουνε, πού θα σκάψουνε. Και σκανάρουν την περιοχή. Ναι. Είναι το GPS της, <laughs> euh, το, της <laughs> τρούφας GPS της Βρήντα. Πόσο κοστίζει ένα κιλό τρούφας. Εξαρτάται το είδος. Ναι. Υπάρχει Η καλοκαιρινή ας πούμε, είναι γύρω στα 250 με 300 ευρώ. Ναι. Οι φθινοπορεινέ είναι από 400 μέχρι 500 ευρώ. Οι χειμωνιάτικες ανεβαίνουν πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και χειμώνια πάρα πολλά και όσο πιο λίγη είναι η τρούφα τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή. Τη λευκή, βεβαίως, η magnatum, η πολύτιμη λευκή που βγαίνει το φθινόπορο, είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή. Ξεκινάει από 3.000 και πάει. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, είσαι ένας χρυσορύχος στο βουνό. Μαζεύεις το χρυσό του βουνού. Πού είναι η τρούφα. Ναι. Πού είναι, Σισι. Πού είναι. Έλα, Σισι, έλα, Σισι, που θες λογαριά; <laughs> Έτσι, έτσι <Σισι>. Δεν <laughs> <laughs> Είσαι τέλεια. Ωχ, γλυκιά μου. Η Φρίντα μπορεί όχι. να βρεις να το εκεί από κάτω τώρα. Κάτσε, γυροφέρνει η Φρίντα εδώ πέρα. Ναι, κάτι έχει μυρίσει, κάτι μπορεί να βρει. Α, να τη, βρήκε. Άσ' το, άσ' το πού είναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ορίστε. Βρήκαμε την πρώτη μας τρούφα. <laughs> yes. Πριν Φρίδα, να πάρουμε το μεζέ τους, ε. Φρίντα, εδώ έλα. Μπράβο Φρίντα. Έλα συζή. Λοιπόν αυτή είναι η πρώτη μας τρούφα, δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά είναι η πρώτη τρούφα που Είναι, όπως είπαμε, είπα, επικιλία που μπορεί να υπάρχει στα, στα έλατα. Θα μου τη χρεώσω. Γιατί. Όχι, <laughs> όχι βέβαια. <laughs> Αντιπάρω. <laughs> <Πεταβουλής>. <laughs> και με έχω και το, Μετά μου πεις να πίσω. Τώρα είναι δική μου. Ψάξε. Πού είναι. Ας τη σε εμένα, ας σε εμένα. Τι δεν Ρεάτι μου, τι στρών καταρχήν. Δεύτερη δάμει. τρούφα μας. Τι δρόει τι αλήθεια. Τρέξε, τρέξε, τρέξε, Μη, μη, <σχε> μη. <σχε> Πάει και άλλη τρούφα, τη χάσαμε, Δημήτρη. <σχε> Σήμερα το, το γεύμα της έχει κοστίσει χίλια <σχε> <1000 σχε> ευρώ. Προχωράμε. Εντάξει, κάτι κάναμε. Βγαλάμε πολλές, αλλά όλε είναι μικρούλε. Πολλές μικρές. Και μερικέ είναι και αναγκωμένες από τα σκυλάκια. Φυσιολογικό είναι αυτό. Έχει ξαναφάει σε αγροτικό μελέτα, θα κάνει στο βουνό όλη την ημέρα. Πάντα έχουμε μαζί αυγά, λίγο τυρί, ντομάτα. Ναι. Και κάνουμε ένα πρόχειρο φαγητό για να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία ομελέτα. Καλά, δεν θα Απλή ομελέτα με τρούφα. Καλά, απλή ομελέτα με τρούφα δεν θα είναι. Αυτή η ομελέτα κοστίζει <laughs> περισσότερο από ό,τι <ριμπάι. laughs> Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο βουτυράκι. Τι βουτήριο είναι αυτό. Αυτό είναι βουτήριο από μοναστήρι, γίδινο βουτήριο. Να βοηθήσω ή όχι. Όχι, Εντάξει. Βγάζω εγώ εκτό φωτιάς να μην ζεσταίνεται πολύ. Επίσης Κάνε δουλίτσα δουλικά. σου. Το αυγό το ωραίο, το χωριάτικο. Βέβαια. Αλατάκι. Πολύ ωραία. Πιπέρι. Και είμαστε έτοιμοι για… Είμαστε έτοιμοι για να… αμέσως να βάλουμε και την τρούφα. Έλα Αρκετή τρούφα. Θα βάλουμε λίγο ρίγανη φρέσκια που έχω μαζέψει από το βουνό. Αναγία μου, κοίταλα. Και λίγο θυμάρι. Μίρισε. Ριγανίζει αυτό το θυμάρι. Την γυρνάμε ή όχι. Την γυρνάμε. Ωωω. Wow. Πολύ ωραία. Τώρα θα βάλουμε και άλλη τρούφα μέσα. Τι εννοείς. Απ' την άλλη πλευρά. Περισσότερο τρούφα. Η τρούφα δεν θέλει μαγείρεμα ποτέ, θέλει μόνο ίσα ίσα να ζεσταθεί. Ναι. Για να βγάλει τα αρώματα. Περισσότερη τρούφα έβαλες πολλά άντρα. Τώρα την κάνουμε όπως στην Γαλλία. και στην Γαλλία την κάνουν έτσι. Ε, ναι, ναι. Ένας Γάλλος στην Εύβοια. Λοιπόν, ο ως Δημήτρη. τώρα να ξέρεις Δημήτρη, ο μελάτη σου κοστίζει 50 ευρώ. Θα βάλουμε και άλλη τρούφα. 60. 70. Ούτε καν βλέπω. 80. 90. 100. <χαιρή> Α, αυτός είσαι. Δοκίμασε. Με φάει ποτέ. Κάτι με τόσο πολύ τροχά. Η αλήθεια είναι είναι πρώτη φορά στη ζωή μου. Εντάξει, βάλαμε λίγο περισσότερο, επειδή είναι ακόμα σε άγωρη μορφή και έχουν λίγο πιο αδύνατο άρωμα. Αν είχαμε όρημη τρούφα μεγάλη, θα βάζαμε λίγο λιγότερο. Πώ είναι, Αντιγεια. Yeah. Εκτό ότι είναι η πιο ακριβή ομελέτα που φάλει στη ζωή μου, την τρώω και στο κατάλληλο σετ, πάνω σε αγροτικό. Νομίζω πρέπει αυτό το πράγμα το να το κάνει σε εστιατόριο. Για να ξέρει ότι εγώ θα γίνω από του καλύτερου πελάτε. Mm. Δεν υπάρχει. Πραγματικά η που... είναι τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα και, και για το tour που με έκανε μέσα στο βουνό. Χάρηκα πάρα πολύ, δεν το έχω ξαναζήσει. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία και βέβαια και για την υπέροχη ομιλία που μου έφυξε. Να είσαι καλά. Αυτή τη φορά από κάτω πέραζε. <laughs> Κάθε μπουκάλι είναι 10 ευρώ, οπότε δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα. <laughs> Συνέχιστε. Κοιτάξτε τι υπέροχη χρώμα που έχει πάρει. Πρέπει ουσιαστικά να πάρει λίγα νουδού και αυτό που τώρα μοναδικό. Δεν θα Γεια σας. Να κάνετε βολτούλα σας. Έχει και φαγητό στην άκρη στον γύπο. Ε, Τι δοκίμασαι. Νομίζω πρέπει να είναι θάματα αυτά που έχει κάνει. Γλυκοπατάτα. Ναι. Mm. Ωραία δεν είναι. Mm. Με αυτό θα κάνω πρόταση την κοπέλα μου. Με παντρεύσε. Βρισκόμε στην Αμάριθο, κοντά στην Ερετρία, που ο Σταύρος ασχολείται με την μακροβιωτική διατροφή. Εδώ πέρα φτιάχνει τα δικά του προϊόντα ζύμωσης που όλοι γνωρίζουμε από την Ασιατική κουζίνα. Σταύρος! ε; Πάλε στον άκη. Τι κάνεις. Πολλά καλά. Καλά κι εγώ. Ήρθα σε ωραία μέρα, ναι. όχι μόνο γιατί ο καιρός είναι καλός. Ναι. Ετοιμάζω και κάτι ενδιαφέρον στο εργαστήριό μου, εμπνευσμένο από την Ιαπωνία. Πάμε να το δούμε. Πάμε από εδώ. Έλα. Πάμε. Εδώ ευθεία. Έλα εκεί. Λοιπόν, όπως σου είπα σήμερα, ήμουν στη διαδικασία να κάνουμε μίσο. Είναι μια ζυμωμένη πάστα από φασόλια. Στην Ιαπωνία το κάνω από σόγια. Είναι ένα καρήκευμα, γιατί έχει αλάτι. Και πολύ εύγευστο. Πολύ εύγευστο. Όπου και αν βάλεις μίσο, το φαγητό Ακριβώς. είναι μου Το δικό μου σκεπτικό ήταν να το ελληνοποιήσουμε λίγο. Οπότε κάνω μίσο από ρεβίθια αντί για σόγια. Τα υλικά μας είναι τρία. Είναι ρεβίθια, κότζι ράις, το ρύζι κότζι και αλάτι. Που και μόνο σου, κότζι ράις. Ακριβώς. Είναι ένα ρύζι που ρίχνει έναν μίκητα αφού το μουγιάσει και ο μίκητας ουσιαστικά δε ασπάει τους Καλά τα λέω. Πολύ καλά. Είναι η βάση όλης της Ιαπωνικής κουζίνας. Λοιπόν, έχουμε ρεβίθια εδώ, τα έχεις βράσει απλά. Τα έχω βράσει απλά με, με ένα κομματάκι φίκι κόμπου και αυτό πρέπει να τα λιώσουμε τώρα. Αυτό το σκέφο έχει δική ονομασία, όπω λέγεται. Αυτό λέγεται σουριμπάτσι. Έχει αυτέ τι αυλακώσει εδώ πέρα, οι οποίε βοηθάνε στο να σπάσει καρπού και σπόρου, να αλεύει και όλα αυτά. Θα κάνω και το εγώ. Παίρνεις? Ναι, ναι, έχω καλή ενέργεια, αλήθεια, δες, ναι. <laughs> Ωραία. <Θα> την... Και <laughs> εγώ αυτό που θα κάνω τώρα, παίρνω το ρύζι Koji και αυτό θα του ρίξω το αλάτι. Είναι και η βάση για ένα καρύκευμα που πλέον έχει αρχίσει και γίνεται τη μόδα. Το λένε UMami Sold ή στα Ιαπωνικά Shio Koji. Έχω μεταφέρει πολλή ενέργεια να Στη Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και τώρα όλα μαζί. Α, το UMAMI Το salt UMAMI Salt. Με το ρεβίτι που έχουμε χτυπήσει. Ακριβώ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο υγρό από τα ρεβίθια που έβρασαν. Ακουαφάβα. Ακουαφάβα, ακριβώ. Το νερό από τα ρεβίθια ε, πια είναι κάτι φανταστικό. Το ξέραμε πριν από χρόνια. Ναι, υπέστη. Αλλά πια το νερό από τα ρεβίθια αντιμετωπίζεται το ασπράδι του αγού. Ναι, ναι. Σε όλη τη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική. Εδώ πέρα, λοιπόν, το μυστικό στο μίσο είναι το εξής. Ότι δεν πρέπει να μπει αέρας μέσα. Οπότε τι κάνουμε. Κάνουμε σβόλους, μπάλες μεγάλες. Και βαράς. Και βαράς. Α, αυτός είσαι. Δηλαδή δεν πρέπει να αναπνύει καθόλου. Ε, θέλει λίγο αέρα να μπαίνει. <ΣΣ1> να συμπληρώσω ότι εδώ πέρα βάζουμε λίγο αλάτι από πάνω για να μην προσβληθεί από ανεπιθύμητους εισβολείς. Είναι φανταστική διαδικασία και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδειξε πώς γίνεται. Και το πιο φανταστικό είναι ότι όλα αυτά εδώ τα φτιάχνουμε στην Εύβοια. Ποιος είναι το περίπτωτο. Τώρα, αυτό που ετοίμασες εδώ πέρα πότε θα είναι έτοιμο. Αν βάλεις λίγο αλάτι ναι. θα το βγάλεις στου 6 μήνες. Ναι. Αυτό τώρα που έχουμε κάνει έχει περίπου 13% αλάτι και στον ένα χρόνο θα είναι οκ. Okay. Είναι καλά. Οπότε, σπίτι. Θα μου το δώσεις. Ε, ναι, τι? Το φίλε, θα έχω μίσο για άλλη μια ζωή. Εκτός από το μίσο, θα σου δώσω και λίγο ταμάρι. Το ταμάρι είναι το υγρό που βγαίνει από το μίσο. Άνοιξα σύρο μίσο από λευκό φασόλι και έχει, είχε μαζέψει αρκετό ταμάρι. Θα σου το δώσω να το χρησιμοποιήσεις της καλύτερα. Ναι, ναι άρα θα έχω ταμάρια από λευκά φασόλια. Ναι. Πολύ μπροστά μου. Θα μου αυτό, να το ξέρεις. Ωραία. Σήμερα θα πάω λίγο πιο αντισυμβατικά. Ξέρω ότι βρίσκομαι στη φύση ξέρω ότι περιμένετε όλοι να φτιάξω κάτι από την έβεια. Αλλά θα πάω έτσι λίγο πιο ανατολή. Θα φτιάξω κάτι ασιατικό. Θα φτιάξω ένα ράμεν. Γιατί έχω πάρει από το Σταύρο ταμάρι σος Και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σημείο για να αξιοποιήσω αυτή τη σος και βέβαια να φτιάξω το ράμεν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω μία κατσαρόλα με το νεράκι μου εδώ πέρα. Θα ρίξω μέσα το ταμάρη. Θα βάλω λίγο σάκι και λίγο μύριν, περίπου δύο κουταλιές της σούπας από το καθένα. Και το μύριν και το σάκι είναι πολύ χαρακτηριστικά ε, υλικά που χρησιμοποιούμε στο σούσι σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε. Θα βάλω ελάχιστη Worcester sauce γιατί μου αρέσει και βέβαια θα ρίξω το σούσα Εδώ. Και 5 spices, το μείγμα 5 μπαχαρικών που είναι το χαρακτηριστικό μείγμα που χρησιμοποιούν σε όλη την ασιάτικη κουζίνα. Τώρα, όπως είναι θα ανακατέψω λίγο και βέβαια άμα δεν έχετε τα στο σπίτι, τα μάρι σος, μπορείτε να βάλετε σόγια σος και να λειτουργήσει κανονικά. Θα πάρω λίγο από το ζουμί μου, εδώ. Θα βάλω σε ένα μπολ. Τέλεια. Έχω βράσει τέσσερα αυγά και μέχρι που να ετοιμάσω το ράμεν μου, θα βάλω τα αυγά να μαριναριστούν. Τώρα, όση ώρα κάνω να βάλω εγώ τα αυγά μου, καλό θα είναι να βάλω και το ζωμό μου να ζεσταίνεται. Που είναι αναπτύσσιο εδώ, ωραία. Αυτό ζεσταίνεται. Εγώ συνεχίζω με τα αυγά μου. 6 λεπτά τα αυγά, μαλακά στο κέντρο. Τώρα, άμα θέλετε πιο γκουρμέ και θέλετε να είναι στο κέντρο πολύ μελάτο ο κρόκο, πρέπει να κατεβείτε κι άλλο περίπου στα 4,5 με 5 λεπτά. Τώρα, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε το ζωμό μα. Στο ζωμό θα προσθέσω και λίγα ακόμα καλούδια. Που είναι το ένα, το σκόρδο. Και το ginger. Θέλω έτσι μια γενναιόδορη ποσότητα ginger. Θα κόψω το ginger σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Θα ρίξω μέσα στο ζωμό. Και μόλι βάλω το σκόρδο και το ginger, θα περιμένω 2-3 λεπτάκια για να πάρει μια βράση. Ο ζωμό μου έχει αρχίσει να βράζει, βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το κοτόπουλο. Εδώ θα τα κόψω ίσα ίσα σε φετούλες. και έτσι όπω είναι, θα ρίξω μέσα στο κοτόπουλο. Έχω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Και εδώ. Και εδώ. Καρότο. Ωραίες, μικρές λορίδες και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Σχοινόπρασο. Και αυτό λεπτοκομμένο. Και βέβαια όσοι όρθα κάνετε να κόψετε τα λαχανικά σας, το κοτόπουλο εννοείται πώς θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι υπέροχο χρώμα που έχει πάρει. Βάζω το ξύλο κοπής, εδώ. Ουσιαστικά τι κάνεις παίρνεις και οτιδήποτε τιμάεις το βράζεις μέσα στο ζωμό και ο ζωμός παίρνει αρώματα. Τώρα θα ρίξω τα νούντλους μέσα. όση ώρα βράζω τα νούντλους, φετούλες εδώ. φτάξτε εδώ πόσο τέλεια έχει ψηθεί, Παναγία μου. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Ρίχνουμε το κοτοπολάκι μου εδώ, όπως είναι, μέσα στο κάθε μπολάκι θα προσθέσω τα νούντλους. Με λίγο από το ζουμί, εδώ. Θέλουμε ουσιαστικά να καλυφθεί με ζουμί όλο το φαγητό μας, το βλέπετε. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα μας υλικά. Θέλουμε το καρότο, εδώ στο πλάι. Θέλουμε το σκινόπρασο. Θέλουμε φρέσκο κολλιάνδρο. Μεγάλα κομμάτια. Εδώ. Το φρέσκο κερμιδάκι πάει από αυτή την πλευρά. Και βέβαια... Το τελευταίο μα υλικό που νομίζω ότι το έχετε ξεχάσει, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι τι? Τα βουλάκια μας που έχουμε μαρινάρει. Κοιτάξτε τι υπέροχο χρώμα που έχουμε πάρει, και αυτό κυρίε και κύριοι είναι το τέλειο ράμεν. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Πρέπει ουσιαστικά να πάρει λίγα νουδού μαζί με το κοτόπουλο και βέβαια λίγο από τα λαχανικά. Mm. Και αυτό που τρώει είναι μοναδικό. Είναι φανταστικό. Εννοείται πως το τώρα... Δεν χρειάζεται τίποτα από πάνω να γράφει πιπέρι ελαιόλαδο όπω συνήθω κάνουν στι συνταγέ. Γιατί τα πάντα που χρειάζεται αυτή η συνταγή τα έχει μέσα ο ζωμό που ετοιμάσαμε. Καλή μα όρεξη. Ενώ οι περισσότεροι έχουν την έβεια και τη χαλκίδα συνδεδεμένη με τα θαλασσινά και τα αστρακοειδή, ο τόπο αυτό είναι ένα παράδεισο για τα απορροκυπευτικά και του καλλιεργητέ λαχανικών. Το Τοπιναμπούρ, η μορίνγκα και το λεμονγκρας είναι κάτι που ξέρετε. Για κάποιους είναι γνωστά, για κάποιους είναι άγνωστα. Αυτό που είναι για όλους άγνωστο είναι το γεγονός ότι όλα αυτά φτιάχνονται εδώ, στην Εύβοια, από τον Πέτρο. Άκη, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Επειδή είναι ώρα που έχουμε δουλειά, ναι. θα βοηθήσει τώρα. Τι πρέπει να κάνω, Να ανοίξουμε τι κότε, να βγουν να φάνε. Γεια σα! Να κάνετε την βολτούλα σα! Έχει φαγητό στην άκρη, στον κήπο. Περάστε, περάστε. Γεια σα, συγγνώμη, να περάσω. Έρχομαι. Καλά, εγώ για βιολογικό κτήμα ήρθα και κότε βλέπω. Βιολογικέ κότε. Ήτανε λίγε στην αρχή. Ξεκινήσαμε με 150, γίνανε 300, γίνανε 500. Γίνανε 3.000. Τα λαχανικά τρέφουν τι κότε και οι κότε ταζουν τα λαχανικά. Η κοπριά λα... ή από τι κότε είναι η τροφή των λαχανικών. Άρα τα πάντα ανακυκλώνονται. Μπράβο, ανακυκλώνονται. Το χώρο αυτόν τον βρήκαμε να μην είναι έφορο. Και τον κάναμε έφορο χρησιμοποιώντα τους, τους ενεργούς μικροοργανισμού. Καθαρίζουν το χώρο, το περιβάλλον γενικά από οποιαδήποτε μορφή μόλυνση. Ε, διασπούν την οργανική ύλη και τη ζυμώνουν ταυτόχρονα. Και απλά τι το ψεκάζεις στο χώρο, Δίνουμε στο νερό. Αυτές οι κότε δεν θα αρρωστήσουν ποτέ. Ναι. Όπου υπάρχουν EM δεν υπάρχουν αρρώστιε. Όπως δεν αρρωστούν και τα λαχανικά. Λοιπόν, πού πάμε μετά, Πάμε να δούμε διάφορα λαχανικά. Πάμε. Αρτισκότε βέβαια. Mind the gap, mind the gap, mind the gap, mind the Εδώ είναι το Αγκινάρες, Ιερουσαλήμ. Τα βγάλουμε, να το δούμε. Τι εννοεί, Είναι μικρά ακόμα βέβαια, δεν έχουν οριμάσει. Και εδώ πέρα γίνονται οι αγκινάρες. Μπράβο. Πόσες μπορεί να βγάλει το ένα. Ένα κιλό. Να το ξαναφυτέψουμε τραμαρτία είναι. δεν ξαναφυτεύεται, τελείωσε. Θα το φανει Ναι. Μόνο εγώ μαζεύω. Κοίταξε, κάνω πας μαζεύω κι εγώ. Πλάντο μαντί, κοιτάζω τι γίνεται. Χαμό. Μυρίζουνε, δεν υπάρχει αυτό το άρωμα. Να φτιάξει γιουβέτσι. Με το ματινιά. Με το ματινιά. Έλα. Τρελαθή. Τώρα πάμε να δούμε το lemon grass. Παναγία μου, μυρίζει. Ε. Μυρίζει lemon grass όλο τον τόπο. Δεν υπάρχει όλο το πράγμα. Περίμενε. Το πιναμπούρ. Lemon grass. Τι άλλε εκπαιδευτικέ. Μωρίγκα ολέφαρα. Άλλο. Ε, φασολάκι δόλιχο αρχαίο Άλλο. Πάντα θυμηθωρέκι. Είναι τόσο πολλά. Τι σύνταγη. Νομίζω πιάνει τρέλα και θε να μεγαλώσει ό,τι πιο παράξενη υπάρχει. Αυτό ακριβώ. Αυτό έχει. Εδώ άκει θα δούμε διάφορα είδη μαρουλιών. Είναι τα πιο ευπαθή που μπορούμε να βρούμε στο, στο εμπόρεσμα το γαλλικό. Το φοβάσαι. Οπότε έχουν πολύ μεγάλη διατηρησιμότητα γιατί έχουν πάρα πολλά άντοξεδοτικά. Τι ενώ, δηλαδή, θα πάρω ένα γαλλικό μαρούλι και θα κρατήσει μια εβδομάδα. Ε, δύο, τρει. Άμα κρατήσεις τρεις εβδομάδες, με αυτό θα κάνω πρόταση την κοπέλα μου. Παντρέψε. Ε, να σου... Όχι. Δώσε και μια κόκκινη μας, να της βάλει και μια κόκκινη, γαλική. Αυτό θα είναι για το δεύτερο μου γάμο. Με παντρεύσαι. Ελπίζω να κρατήσει μέχρι το δεύτερο, ε. Τέλεια. Φτάξει, Πάμε δίπλα. Πολύ. Και εδώ πέρα έχουμε τα έτοιμα βιολογικά λαχανικά μα. Είναι περίεξε, στην... ντοματίνια. Θα... Σε αυτή τη μορφή πηγαίνουν στην αγορά. Λοιπόν, θα μου δώσεις λίγα αλλιανικά να πάρω μαζί μου, γιατί θέλω και εγώ να μαγειρέψω μετά. Θα τα δώσω όλα. Όλα είναι πολλά. Εμεί δεν δίνουμε λίγα. Α, πρέπει να. να δεν να... έχει, πρέπει. Δεν το κάνουμε κουμαντομή σου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τώρα, πάρα πολύ και... για τη βόλτα να σα κερδίσω πιο εγκάρδια. Πάει ο το... το... το... κοκτέρα. Το... Δεν πειράζει. <laughs> <laughs> ε, και μου άρεσε πάρα πολύ το όλο πράγμα που είδα, μου άρεσε πάρα πολύ εσύ και νομίζω ότι. Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτά που βγάζεις είναι η προσωπικότητά σου. Φοβερός τύπος ο Πέτρος. Ποτέ δεν περίμενα πως πηγαίνοντας σε ένα αγρόκτημα θα μάθαινα τόσα μα τόσα πολλά. Ώρα για την ταβέρνα τσέλιγκα. αλλά για να δοκιμάσετε από αυτήν την ταβέρνα, πρέπει να ανεβείτε και να κατεβείτε όλο το όρος δύρφη. Αυτό κάνω κι εγώ και είμαι στο κατέβασμα. Γεια κύριε Δανάση. Άκη καλώς όλες. Έκανα τόσο δρόμο να ξέρει ότι έχω πάρα πολύ όρεξη, πεινάω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μοσχαράκι κοντοσούφλι, ναι, παμιτσέτα αγριογούρουνο, βάλω από μια μερίδα, από μια μερίδα, μια φετούλα, μια φέτα, ναι. και μια σαλάτα. Και μια σαλάτα. Και τώρα πρέπει να πεις την έκφραση. κύριε Άκη. Το είπες. Το κοντοσούφνημο μοσχάρι. Πόπο. Σαλατούλα. Και, και βάζει ποσότητα, ε. ε, αυτές είναι οι μερίδε του τσοπάνη, δεν... Ναι, μ' αρέσει ε, όμω αυτό που κάνει γιατί οι άλλοι κλέβουν. Βάζουν πατατούλε, ντοματούλα και όλα τα υπόλοιπα για να κλέψουν κρέα. Εσύ βάζει κρέα ή δεν βάζει. Τι ε, <laughs> θα φάμε ή δεν θα φάμε. Ε, αυτά είναι. <laughs> Ωραία. Παντσέτα, νομίζω ότι θα πάρω. με το χέρι. Δεν γίνεται. Είναι τραγανό απ' έξω, φαίνεται. Δεν πιάσει κρούστα. Και μέσα λιώνει πραγματικά. Mm. Ακούγεται η κόρας, κάνει κουτσού. Mm. Νομίζω ότι τι φέρετε φτιάχνεις μόνος σου. Ναι, ναι. Πρόβγε 100% αλλά πυγμένη με κατσική σαπητιά. Το κτίριο Ο... εδώ πέρα ξέρω πως ήταν παλιά σχολείο. Ναι. Ήταν σχολείο το οποίο είχε εγκατελειφθεί μετά από κάποια χρόνια. Είχε πέσει η σκεπή του, το ανα... ξαναστηλώσαμε πάλι με την κοινότητα βέβαια. Πήρες στο σχολείο και το έκανες μία ταβέρνα. Ναι, μετά έμπλεξα στα δίχτυα της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα όπως συνήθω, και μέχρι να του πείσουμε ότι δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσει σαν σχολείο αυτό το πράγμα εδώ πέρα διότι και το θα παραμείνει και θα πέσει και θα γίνει ερήπιο ας πούμε τελικά πέρασαν 3-4 χρόνια. Η αλήθεια όμως είναι ότι του εξαπάτησες γιατί σε άλλο σχολείο. Σχολείο Γεύση. γεύσης. Και σε ποια τάξη έμαθε όλα αυτά τα μυστικά Μετά που, που γύρισα από φαντάρο, Φαντάρος, γιατί μέχρι να πάω ο Φαντάρος ήμουν ένα τσοπάνι στο βουνό ναι. ε, Δεν ήξερα τι θα είπε η πόλη Μετά που κατέβηκα στην πόλη και... Στην Αθήνα? Όχι πέρα από τη γέφυρα από τη χαλκίδα δεν μου αρέσει να περνάω χαλκίδα και έδωσα περίχωρα ε, Την αγάπησα αυτή τη δουλειά και γι' αυτό και εκτιμώ αυτόν που ξεκινάει από την Αθήνα να έρθει εδώ να φάει θέλω να φάει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι έχω πάρα πολύ κρέας μπροστά μου και είναι μαρτία να πάει χαμένο. Το υπόλοιπο κοντοσούλι που δεν θα φάω, θα μου το κρατήσει να το πάρω μαζί μου για να φτιάξω συνταγή. Έγινε. Πόσο ακούγεται; Έγινε. Πολύ καλό. Θα ήρθε η ώρα να συνδέσω τον κύριο Πέτρο με τον κύριο Θανάση. Έχω ό,τι έχει περισσέψει από το κοντοσούβλι και βέβαια όλα τα ωραία λαχανικά που πήρα από τον Πέτρο. Ποκτσόι, κινέζικο λάχανο, έχω πάρει το πιναμπούρτ και έχει πολύ ωραίες μίνι γλυκοπατάτες εδώ πέρα. Ελαιόλαδο, Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλάτι, πιπέρι, λίγο θυμαράκι, πούντο, εδώ, μέσα για να αρωματιστούν καθώς ψήνονται. Και βέβαια, έκανα δυο σκόρδο. Το σκόρδο απλά θα αρωματίζει τις γλυκοπατάτες καθώς θα ψήνονται. Λοιπόν, τώρα λίγο εδώ και εδώ και εδώ. Βάζω πάνω και θέλουν περίπου 30 λεπτάκια για να είναι έτοιμες. Το δεύτερο που χρειάζεται αρκετό χρόνο για να ψηθεί είναι οι Αγκινάρες Ιερουσαλήμ, ή αλλιώς το πιναμπούρ. Κόβουμε το κοτσάνι πάνω κάτω, εδώ. Και μόλις κόψουμε το πάνω και το κάτω μέρος από την αγκινάρα, καλό θα ήταν να αφαιρέσουμε και λίγο από τη φλούδα για να μπορέσουμε να τι φάμε πιο εύκολα. Με το που τελειώσουμε τις αγκινάρες μας, κόβουμε στη μέση εδώ. Ακριβώς ό,τι και πριν, απλώνω τις αγκινάρες μέσα στο αλουμινόχαρτο. Στην περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ το πιναμπούρ, αγκινάρες ή ρεσαλήμ, πρέπει να δοκιμάσετε και είναι πολύ Καλή επιλογή! Λοιπόν, αλάτι πιπέρι, πάει και το θυμάρι μέσα. Εδώ πέρα χρειάζεται λίγο περισσότερη ποσότητα από ελαιόλαδο γιατί ε, ρουφάνε το λαδάκι αγκοινάρε σε αντίθεση με τις γλυκοπατάτες. Τέλεια. Κλείνουμε. Πάνε και αυτέ πάνω στη σχάρα. Λοιπόν, τώρα για τη μαρινάδα τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά σόγκια σοσ. Δεν θα τη λυπηθώ, θα βάλω περίπου 6-7 κουταλιές. Το επόμενο υλικό πρέπει να βάλουμε κάτι γλυκό μέσα για να γίνει γλυκόξινο Pavla Asian. Έχω maple syrup, άμα δεν βρούμε maple syrup βάζουμε golden syrup και άμα δεν βρούμε golden syrup βάζουμε μέλι. Ε, θα βάλω περίπου με 3-4 κουταλιές σούπας. Λίγο σούσα μέλαιο. Ξύσμα και χυμό από lime. Ήδη άρχισε να μυρίζει υπέροχα, μυρίζει κινέζικο φαγητό. Στύβω και το lime, θα κόψω το lemon grass εδώ σε κομμάτια και θα ρίξω μέσα στα υπόλοιπα μου υλικά. Εδώ. Θέλω και ένα κομματάκι ginger, κόβουμε σε ωραίες φέτες, εδώ. Και άρα ουσιαστικά τώρα έχουμε προσθέσει τα πάντα όσα χρειαζόμαστε σε αυτή τη σάλτσα. Πάει πάνω στη φωτιά, εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα λαχανικά μας. Κινέζικο λάχανο. Καταπληκτικό υλικό και αφού έχω τη σχάρα μου πίσω, θα ψήσω στο λάχανο κοανικά σαν να έψινα μία μπριζόλα και πόκ Κόψτε απλά στη μέση και ουσιαστικά να ξέρετε ότι άμα τα μαρινάρουμε μόνο με λαδάκι, αλάτι, πιπέρι είναι έτοιμα για να τα δοκιμάσουμε, αλλά εγώ θα τα κάνω έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα, γιατί θα τα δώσω μία καπνιστή γεύση από τη σχάρα. Ε, όταν ψήνετε ένα κρέας, πάντα δεν θα βάλετε λίγο λαδάκι, αλάτι, πιπέρι για να το ψήσετε. Το ίδιο πράγμα θέλω να κάνετε στα λαχανικά. Και ότι δηλαδή, τα λαχανικά θα γίνουν πραγματικά 10 φορές πιο νόστιμα. Έτσι όπως είναι, πάω πίσω και ρίχνουμε πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και όση ώρα περιμένουμε τα λαχανικά μας, τι καλύτερο από μια παγωμένη κοκα κόλα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σερβίρουμε τα πόκτσοϊ εδώ και όλα μας τα λαχανικά είναι εδώ. Αχνίζουν οι πατάτες, αχνίζουν οι αγκινάρες. Παναγία μου! Τώρα, ήρθε η ώρα για τη σούπερ μαρινάδα μας. Ουουουου. Και μόλις εισουρώσω, παίρνω ένα κουτάλι και ρίχνω λίγο από τη μαρινάδα παντού. Πάνω από το κινέζικο λάχανο, πάνω από τα πόκτσοϊ. Πάνω από τις γλυκοπατάτες, πάνω από τι σαγκινάρες Ιερουσαλήμ και θα κρατήσω περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας από τη μαρινάδα γιατί... για το κρέας μου. Το κρέας ξαναπάει πίσω στη φωτιά, εδώ. Και έτσι όπως είναι και αυτό τι τηγάνι το μόνο που έχω να κάνω είναι να ζεστάνω λίγο το κοντοσούβλι του κυρθανάση και να ρίξω μέσα το υπέροχο γλάσο μου. Αυτή την υπέροχη σάλτσα. Ακούστε το θόρυβο. Θέλουμε αυτό το τσ, να γλασάρει το κρέας και εκεί πέρα που είχαμε ένα κοντοσούβλι, τώρα τι έχουμε ένα γλυκόξινο ασιάτικο κοντοσούβλι. Παναγία μου, θέλω λίγο κολλιάνδρο χοντροκομμένο πάνω από το κρέας μου, θα ρίξω και πάνω από τις γλυκοπατάτες και πάνω από τις σαγκινάρες Ιερουσαλήμ και βέβαια πάνω από τα λαχανικά μου εδώ Φρέσκο κρεμιδάκι, θα πάρω μόνο το πράσινο μέρος Και εδώ, κοιτάξτε εδώ, και βέβαια λίγο στο σαμάκι, πάνω από το κρέα. Εδώ, τώρα σε αυτό το σημείο να σα πω ότι ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Τι Δανάση ελάτε λίγο να δοκιμάσετε γλυκοπατάτα. ψητή στα κάρβουνα. Τα πατάτα μα έχει σπάσει τη μύτη. Εντάξει δεν έχει έχω σπάσει κάθε μέρα θα... μέσα στην πισταριά είσαι για να σου σπάσει κάποιος ένα τιμήτη πρέπει να, να κάνει πράγματα και θάματα. Ε, Δοκίμασε. Νομίζω πρέπει να είναι θάματα αυτά που έχει κάνει. Γλυκοπατάτα, ναι. ωραία δεν είναι. Mm. Το κρεατάκι σου, mm. δεν ξέρω αν είσαι γνώριος με αυτές τις γεύσεις. Είναι πιο ασιάτικες, ναι. αλλά επειδή το κρέας σου είναι φανταστικό έρχονται και αγκαλιάζουν το κρέας και το κάνουν έτσι λίγο πιο γλυκόξινο, πιο ιδιαίτερο. Ε. Θα έλεγα κάτι πάρα πολύ δυνατό. Όχι τόσο σεμνό, δεν μπορώ να το πω, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πω. Γιατί δεν το πεις. Γιατί σας σέβομαι. Α, δεν γίνεται, γιατί. Άλλη μια κοιναρούλα. Αυτό Γιατί δεν μπορεί να το πεις. Τίποτα, εντάξει. Πες το, αγόρι μου, να το ξέρω έτσι και από... Η μέγρου σέξη. Η σάλτσα. Αν και δεν το έχω ανάγκη. Ναι. Αν και δεν το έχω ανάγκη, αλλά εντάξει. Θα σου αφήσω λίγο σε ένα μπουκαλάκι και όποτε υπάρχει ανάγκη Μπράβο. θα κάνεις δουλίτσα. <laughs> Εντάξει, <laughs> <laughs> τέλεια. Έχει. Έχει. Φεραίρα. Παναγία μου. Νομίζω ότι όλοι ζηλεύετε αυτή τη στιγμή αυτή τη βουλιά. Είναι η διά μου. Έλα γλυκό μαγόρι να σου δώσω το σλόπι σου. Είναι κάτι τόσο ολοκληρωμένο που είναι σαν να τρώσει τρία μπέργε σε ένα. Πώ το είπα, καλά τα είπα. Κατευθύνομαι προς την όμορφη κίνη με τα εντυπωσιακά κουμιώτικα αρχοντικά αλλά και το γραφικό λιμάνι όπου καθημερινά οι ψαράδες βγάζουν τους καλύτερους θαλασσινούς μεζέδες. Πάνω στην ώρα σε πέτυχα. Γεια σας. Φαγητό προσωπικού. Ναι. Το όνομά σου. Κούστας. Άρα τώρα τι κάνετε, φτιάχνετε τα δίχτυα για να ξαναφύγετε, ναι, ναι. και το γρήγορο σνάκ το Κατιανό ή το μεσημεριανό η σούπα. ειναι Κάνα μυστικό έχεις να μου πει. Τίποτα, απλό βράβο. Κρεμμύδι, πατάτα, ψαράκι. Τα ψάρια στην αρχή. Μαζί, όλα μαζί. Πόση ώρα βράζει Μισή ώριτσα. Σε πολύ φωτιά, σύντονη φωτιά. Καλή συνέχεια. Και σε σένα και καλή συνέχεια. Εδώ στην Νεβία και συγκεκριμένα στην Κίμι έχω έρθει για ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα, το Σίκο. Αλλά πριν, θα κάνω μια στάση για να δοκιμάσω γαλακτοπούρεκο και μπακλαβά που ένα μαγαζί πραγματικά φημίζεται γι' αυτό. Στην κήμη και στην έβεια ο κόσμο γενικά τρώει αμυγδαλωτά και πακλαβά. Εγώ όμω έχω έρθει εδώ στο ζαχαροπλαστήριο του Σπύρου γιατί υπάρχει ένα γλυκό που είναι πιο διάσημο από όλα τα υπόλοιπα: το γαλακτομπούρεκο. Γιατί? γιατί ο Σπύρος βγάζει γαλακτομπούρεκο όποτε θέλει και σου λέει: Βγάζω ένα ταψί και άμα προλάβει μπορεί και να δοκιμάσει. Ελπίζω σήμερα να είναι η τυχερή μου ημέρα και να έχει γαλακτομπούρεκο. Έχει. Έχει. Φέρα. Έχει. Φέρε και μπακλαβά. Να είστε. Νεράκι φερνό. Εννοείται νερό. Φέρε και 2 και 3 ποτήρια και 4. Mm. Το γαλακτομπούρικο δεν έχει πάρα πολύ σιρόπι, οπότε είναι ευχάριστο να το τρως. Και η γεύση είναι μοναδική. Νομίζω πως ήρθε η ώρα και για τον μπακλαβά. Τέσσερα mm. έθερα, πρέπει να φέρεις άλλο ένα μπακλαβά. μπακλαβά. ενταξει Εντάξει. Παράγονται. Ένα-δύο νεράκια. Πάι μπακλαβάς, ανατρία νερά, το γαλακτομπούρεκο. Αυτό είναι ο κανονάς. Καλησπέρα. Γεια σας. Το σίκο κίμις έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ένα προϊόν ΠΟΠ. Η κίμι έχει περίπου 25.000 δέντρα. Ο τρόπος συγκομιδής και αποξήρασης των σίκων δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από τα αρχαία χρόνια. Σήμερα θα συναντήσω τον Κώστα. Λέπο την παραγωγή. Το σίκο τη Κύνη από μόνο του επειδή είναι ελευτώ λόγω του μικροκλίματο που υπάρχει στην κύμη, Δεν έχει διάρκεια ζωή. Άρα από παλιά οι άνθρωποι που ασχολέζουν με το σύκο, για να μπορέσουν να κρατήσουν όλη τη διατροφική αξία του σίκο, τα εξέραν. Το σίκο τη Κίνηση από μόνο του έχει μια μοναδικότητα. Πριν μπει σε αυτή τη μορφή, έχει σκιστεί, έχει ανοιχτεί δύο μέρε, έχει μπει στα πλαίσια για να στεγνώσει. Και μετά πάμε και βρίσκουμε το τέρι του, τα παίρνουμε και τα κολλάμε. Τα ζευγαρώνουμε. Τα ζευγαρώνουμε. Αυτό λέγεται ασκάδα. Η ασκάδα είναι το Σίκο τη Κίμη. Το οποίο οφείλω να πω ότι από το 1993 είναι και ένα προϊόν ΠΟΠ, προστατευμένη ονομασία. Γι' αυτό και έχει την ιδιαιτερότητά του. Α, έχει πολλά πράγματα πραγματάκια εδώ. Ναι, για τα καλούδιά μου. Λοιπόν, άσχημα να μαντέψω. Ναι. Εδώ παστελάκι. Εδώ είναι το παστέλι. Είναι Σίκο, το οποίο είναι μαζί με μέλι. Είναι καρύδι με αμύγδαλο. Αυτό που να μου πει εσύ τι είναι. Εμπνευσμένοι μέσα από μια παλιά ποντιακή συνταγή, φτιάξαμε το ρετσέλι από Σίκο. Το, το ρετσέλι. Το ρετσέλι, τι είναι, είναι Σίκο αποξηραμένο το οποίο το έχουμε βράσει μέσα σε επιτιμένε Σίκο που έχουμε φτιάξει ταυτόχρονα και γεμιστό με καρύδι. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, πολύ γκουρμέ. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ρετσέλι ήδη πέρσι για μα ήταν μια μεγάλη και ηθική ικανοποίηση και στο Great με αστέρια. Και εύχομαι να βρεις ακόμα καινούργιε γεύσεις για να πάρεις ακόμα περισσότερα βραβεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για όλα. Τέλεια. Πάρα. Να σου πάρω ένα σικαλάκι. Εννοείται. Θα πάρω ένα σικαλάκι και θα φύγω. Σε ευχαριστώ. Επόμενη στάση, Ανδρογνιάνι. Τέλεια. Είναι Καλώς τον Άκη. Τι κάνετε. Καλά ευχαριστώ εσύ. Καλά. Να, πείνασα λίγο και θέλω να μου βγάλεις τη σπεσιαλιτέ σου. Σήμερα έχω βετούλι με μακαρονάδα και ντόπια με Κατσικάκι ή αρνάκι είναι αυτό. Κατσικάκι χρονιάρικο, είναι βετούλι. Αυτό θα μου φέρεις μια σαλατούλα και μια κακακόλα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Είμαστε στους Ανδρονιάνους, οπότε οι ρυθμοί εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι πιο θεσσαλονικιώτικοι. Αλλά για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι θα φάω πάρα πολύ καλά. Ορίστε εκεί η σου. Λοιπόν, Δοκίμασε. για να μαγειρεύεις αυτό το κρέας και να μην μυρίζει πρέπει να είσαι καλλιτέχνη. Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Νομίζω ότι όλοι ζηλεύετε αυτή τη στιγμή αυτή τη μπουκιά. Είναι η διά μου. Mm. Δεν υπάρχει. Και οι Και δεν είσαι καθόλου τσιγκούνης, ε? Έτσι στη ζωή σου. Έτσι είναι εδώ στο, στην περιοχή μας. Άμα καθίσουμε να φάμε τρώμε Όλα τα δίνετε τόσο απλόχερα. Ναι, άμα δεν περισσέψει δεν φτάνει λένε εδώ. Δεν υπάρχει. Θα πιω και εγώ λίγο μαζί σου. Ε, ναι. Και για πώς yeah. το φτιάχνεις αυτό. Απλά πραγματικά είναι. Το κρεατάκι το τσιγαρίζουμε με το κρεμμυδάκι και το σκορδάκι. Τσιγαρίζουμε μαζί με το ντοματοπλιτέ, λίγο, δύο, μια κουταλιά τη σούπας. Και μετά προσθέτουμε και λίγο πασάτα αυτό, ξέρεις, το χυμό της ντομάτας. Το χυμό της ντομάτας. Το βάζουμε στη, στην κατσαρόλα μας, το βάζουμε παρά το πίπερο μέσα και το αφήσουμε σιγά σιγά να βράσει. Το περιμένουμε να χυλώσει η σαλτσούλα του και... Τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Τα μακαρόνια είναι απλά. Απλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ γκουρμέ μαγειρεμένο και πάρα μα πάρα πολύ ρουστίκ, μαμαδίστικο. Αυτός ο συνδυασμός είναι αυτός δεν ο συνδυασμός λάβα, που, που ψάχνουμε όλοι να κάνουμε στα μαγαζιά μας και δεν γίνεται. Αυτό εσύ το εξπετύχεις. χαρτίρια. Μας καλά. Ευχαριστώ. Τι είναι μα. Εμείς είμαστε λοιπόν στην πιο ωραία παραλία που έχετε δει. Η παραλία αυτή ονομάζεται Πετάλη, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα τη Έβια και έχει όλο το Αιγαίο μπροστά τη. Ε, εδώ λοιπόν θα φτιάξω μια έτσι γρήγορη συνταγή, μια συνταγή παραλία. Θα φτιάξω sloppy joes που ουσιαστικά θα έχουν μέσα κυμά, λουκάνικο. Όχι, γιατί να σα πω, θα σα δείξω. Είναι μια γρήγορη συνταγή πραγματικά θα φτιάξουμε μόλι σε 10 λεπτάκια. Χρειαζόμαστε ένα αντικολητικό τηγάνι πάνω στη φωτιά. Έχω βάλει και τον καφέ μου εδώ πέρα για τι μέλισσε. Και θα ξεκινήσω πολύ απλά με ένα κρεμμύδι. Με το κρεμμύδι ξεκινάνε όλα. Δεν μα νοιάζει και πολύ, γιατί εμεί θα καραμελώσουμε το κρεμμύδι, οπότε και μεγάλα κομμάτια να αφήσετε δεν πειράζει. Και όλα ξεκινάνε με ελαιόλαδο και κρεμμύδι. Θα ρίξω το ελαιόλαδο στη τηγάνι και πάει μέσα το κρεμμύδι. Οχ! και ήρθε η ώρα να προσθέσω λίγο καστανή ζάχαρη. Θέλω να βοηθήσω να καραμελώσουν τα κρεμύδια ακόμα παραπάνω. Οπότε λίγο καστανή ζάχαρη θα βοηθήσει. Και όλα πάνε καλά. Αναγία μου. Τέλεια. Λοιπόν, bon, τώρα, χωριάτικο λουκάνικο. Εδώ. Σε έστεκα, θα κόψω τα τέσσερα το λουκάνικο και ψιλοκόβω το λουκάνικο. Αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Το να μπορείς να έχεις ένα τηγάνι στην παραλία και να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, είναι κάτι μοναδικό. Είμαστε η πιο όμορφη χώρα που υπάρχει στον κόσμο και πρέπει να αξιοποιείτε του χώρου για να φτιάχνετε ωραία πράγματα. Λοιπόν, τώρα αφού καραμελώσει το κρεμμύδι μαζί με το λουλκάνικο, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τί... το κυμά μα. Μοσχαρίσκιο κιμά, μπορείτε να βάλετε και χοιρινό και στην περίπτωση που θέλετε να παίξετε ακόμα πιο γκαστρό και πιο ψαγμένοι, μπορείτε να βάλετε ακόμα και αρνίσιο. Και τώρα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί, να δώσουμε λίγο χρώμα. Και κοιτάξτε εδώ, φανταστικό πράγμα που γίνεται. Ξαφνικά εκεί πέρα που υπάρχει ο ήλιο, σε λίγη ώρα θα χαθεί. Είναι το πιο ωραίο σημείο. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. τώρα ήρθε η ώρα να ρίξω λίγο σκόνη μουστάρδας και την κέτσαπ. Λίγο ντομάτα. Και μία κουταλιά του γλυκού ζωμό κότας. Εδώ. Ανακατεύουμε. Θα προσθέσω λίγο πιπέρι. Λίγο Worcestershire sauce. Και θα σιγοβράσω για περίπου 5 με 7 λεπτάκια μέχρι που να δέσει και να σφίξει η σάλτσα μου. Θέλουμε να μην υπάρχει υγρασία, γιατί ουσιαστικά θα είναι γέμιση μέσα σε ένα hot dog. Αυτό που τώρα θα κάνουμε είναι το πιο ωραίο κομμάτι της συνταγής. Γιατί... Γιατί ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το τσέντα. Και όταν λέω θα βάλουμε τσένταρ, θα βάλουμε τσένταρ και δεν θα το λυπηθούμε. Θα ρίξω 10 φέτε. Μήπω θέλει κανεί λίγο ακόμα. Τώρα, όπω βλέπετε, δεν ανακατεύω, το αφήνω να λιώσει. Έχω εδώ πέρα τον κόγιανδρο και θα ψιλοκόψω, θα χοντροκόψω μόνο τον κόγιανδρο. Εδώ ρίχνω το μισό κόγιανδρο και μόλι ρίξω τα μισά μεροδικά θα κάνω μίξ όλα αυτά τα τυριά μαζί με τον κιμά και τον κόγιανδρο. Ουσιαστικά το τυρί θα χαθεί. Θα γίνει ένα μαζί με το κοιμά, αλλά θα υπάρχει τυρί παντού. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα sloppy joe μας. Υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να φάει πρώτος από εδώ γύρω. Ποιος, ο Κωστής. Κωστή, έλα εδώ αγόρι μου. Έλα γλυκό μου αγόρι να σου δώσω το sloppy joe σου. Λοιπόν, να σου κάνω αυτό. Ωραία, περίμενε, άκου. Κόλιανδρος, τυράκι και έτσι όπω είναι ζεστό. Το παίρνει, δοκιμάζει δοκιμάζεις και πρέπει να μα πει όλου το πόσο σου αρέσει για πε, να είμαι ειλικρινή. Καλά, εννοείται που σα ειλικρινεί και θα είναι τέλειο. Πε, γιατί θα πάω κι εγώ. Να πείτε εδώ. Όπω ένα, δύο, τρία. Mm. Το λουκάνικο του χουριάτικο έχει κάνει καταπληκτικά του το Έχει δώσει τόσα αρωματά. Ο μαζί με τον κοιμά. Όλη η διαδικασία που κάνουμε και βέβαια η τυρένια αυτή, η υπέροχη γεύση που βγαίνει στο τέλο, είναι κάτι τόσο ολοκληρωμένο που είναι σαν να τρώσει τρία μπέρια σε ένα. Πώ το είπα, καλά τα είπα, αυτό. Είναι μία συνταγή που πρέπει ουσδήποτε να φτιάξετε με τον κόλιανδρο, παρέα και το τυρί που σας έδωσα. Επίσης είναι η καλύτερη συνταγή για να τελειώσει αυτό το επεισόδιο γιατί νομίζω ότι μετά από αυτό θα τρέξετε όλη στην κουζίνα σας. Φιλάκια πάρα πολλά και δέστε μία θέα που θα απολαύσω παρέα με το sloppy Joe. Ποτέ δεν θα περίμενα ότι μόλις σε μία μισή ώρα από την Αθήνα, θα συναντήσω όλες αυτές τις φοβερές εικόνες και τους ανθρώπους που γνώρισα σε αυτό το ταξίδι. Η Εύβοια συνδυάζει καταπληκτικά το βουνό με τη θάλασσα, την παράδοση με την καινοτομία, την ιστορία με το μέλλον της γαστρονομίας. Ένα τόπος που πραγματικά αξίζει να γνωρίσετε και να εξερευνήσετε κάθε εποχή του πρώτου.